Ako ste vlasnik pasa, važno je da znate može li vas pas zdravstviti koronavirusom, slažite li se. Svjetska zdravstvena organizacija donosi najnovije vijesti koje nisu dobre za naše kućne ljubimce, koje? Prije nego vam odgovorim na sva pitanja, ako ste novi posljetljeni na kanalu i želite pratiti najnovije vijesti, pretplatite se na kanal. U redu, krenemo sada s odgovorom na prvo pitanje. Mogu li psi dobiti koronavirus? Svjetska zdravstvena organizacija je dosadno naglašavala kako nema dokaza da psi mogu dobiti koronavirus, ali svjetski izvori tvrde da posljednje vijesti ukazuju na veliki obrat. Psi mogu dobiti koronavirus, kako? Najnoviji slučajevi u Hong Kongu pokazuju da je jedan pas bio pozitivan na koronavirus nakon što je ostao s vlasnicima koji su bili zaraženi ovim virusom. Je li pas pokazivalo znakove bolesti? Kako bi odgovorio na ovo pitanje, prvo je potrebno pogledati koji su znakovi zaraze koronavirusom. Svažite li se? Blaži znakovi zaraze koronavirusom su povišena tjelesna temperatura, bovovi u mišićima, otežano disanje, kašalj i umor. Pas pozitiva na koronavirus nije pokazivao nikakve znakove bolesti. Tako je zasad se još ne zna kako koronavirus utječe na pse, ali naši četvronožni kućni ljubimci mogu se zaraziti koronavirusom. Sada vas sigurno interesira mogu li psi zaraziti ljude koronavirusom, zar ne? Može li vas pa zaraziti koronavirusom? Ovo je jako zanimljivo pitanje, na koje nažalost još nitko nema odgovor, zašto? Naime, ovo je prvi slučaj gdje je pronađeno prisutstvo virusa u psima. Stanstvenicima ova tema nije bila prioritet do sada, ali dobra vijest je da za sada nema potvrđenih slučajeva prijenosa zaraze koronavirusa sa psa na čovjeka. Dakle, naši kućni ljubimci mogu biti zaraženi, ali ne zna se mogu li zaraziti ljude. Što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus, a posjedujete kućne ljubimce? Trebamo li staviti pse u karantenu? Postoje razni savjeti što i kako učiniti ako ste pozitivni na koronavirus, a posjedujete kućne ljubimce. S obzirom na to da psi mogu biti zaraženi, potrebno je s njima postupati kao i s ljudima. Svakako se preporučuje da odvojite pse i ostale kućne ljubimce, mačke, ptice i sl. od osoba koji su pozitivni na ovaj virus. Ako ste vlasnik psa, tada prvo posavitujte se s veterinarom jesu li dobili upute kako postupati s ljubimcima, drugo pripremite se na osiguravanje doma za ljubimca dok ste vi u karanteni i treće pogledajte kako zaštiti pse od koronavirusa. Dakle budete spremni na odvajanje psa od vas, kako? Upitajte rodbinu, prijatelje ili poznanike jesu li spremni osigurati vašem psi, mački ili drugom kućnom ljubimci domu u slučaju da zaraza obuhvati i vas. Također nije na odme da osigurate hranu za psa ako nećete biti u mogućnosti posjetiti dućan. Kako zaštititi pse od koronavirusa? Iako se još ne zna u detalji kako postupati u slučaju da su psi zaraženi, savjetuje se da se postupa preventivno isto kao i kod ljudi. Savjet broj 1 je svakako dezinficiranje tako je potrebno je da perete ruke temeljito. Drugi najvažniji savjet je izbjegavanje kontakta. Nikako nemojte dozvoliti bliski kontakt psa i zaražene osobe, da pas liže lice zaražene osobe i da pas liže ruke zaražene osobe. Najbolje je provoditi preventivne postupke, posavjetovati se s veterinarom te biti spreman na sve scenarije. Ipak sve je još ovo novo i ne treba panečariti ali valja biti oprezan. Zapravo se ne zna koliko je zapravo zaraženo psa i drugih kućnih ljubimaca, je li to za njih opasno i prenose li zarazu na ljude, ali ako se psi mogu zaraziti koronavirusom, zasigurno ih je više od jednog slučaja u svijetu, slažite li se? Na pitanje mogu li psi dobiti koronavirus, dobili ste odgovor da mogu. U skladu s tim potrebno je provoditi preventivne radnje i ne izlagati svoje pse nepotrebnim opasnostima, slažite li se? Pratit ću najnovije vijesti vezano u zarazu psa koronavirusom i nastavljati vam prušti najnovije informacije. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 znakova da vas pas boli, stvari koje psi mrze, obožavaju i još mnogo više. Ako ti je video bio korisno i dobar klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravljima i veselima. Lijep pozdrav!